Karibu kwenye online tuition. My name is Judith Mlai, pamoja na Mwalimu Kimu kwenye somo la fizikia ambapo tutaendeleza sehemu ya tatu ya topic measurements of physical quantities, sehemu ya experimental errors. Endelea kuwas nasi ili uweze kujifunza yale ambayo unayofahamu. Karibu mwalimu. Habari? Naitwa Kimu, mwalimu wa physics elevo kwa mtaala wa Tanzania. Leo hii Tunaendelea na topic yetu ya measurement of physical quantities. Measurement of physical quantities kama tunavyojua imegawanyika sembeli. mbili dimensions of physical quantities na experimental errors. Kipindi chetu kilichopita tumemalizia dimension of physical quantities. Leo tunaanza experimental errors. Sasa kwa nini kwanza tunasoma errors? Yaani kwa nini kuna umuhimu wa kusoma errors? Physics, chemistry na biology ni applied science. Kama tukiclassify science as a study of nature, science inagawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni social science, sayansi ya jamii na sehemu ya pili ni applied science science yenye matumizi. Social science masomo yake ni kama political science, general studies, geography, Kiswahili, history na applied science masomo yake ni physics, chemistry na biology. Applied science imeitwa applied kwa sababu bila application yake hakuna maisha. Kwa mfano mwepesi bila chemistry hatutokuwa na pharmacies. hatutoweza kutengeneza madawa. Ina maana mtu kama ameumwa, amekwenda hospitali dawa hatukupata maana maisha hayapo. Kwa bila chemistry hakuna maisha. Bila biology hatutoweza kupata madaktari. Kwa mfano mwepesi. Kwa mnao bila biology Hatuna madaktari basi maana yake hakuna maisha. Bila physics hatukusingi kuwa na electronics, tusingeza kuwa na ndege, tusingeza kuwa na manyumba, tusingeza kuwa na madaraja, tusingeza kuwa na saa, tusingeza kuwa na magari, tusingeza kuwa na meli, tusingeza kuwa na kitu chochote. Kwa mdomani kaitwa applied science, science yenye matumizi. Applied science chochote kilichofundishwa katika applied science ni lazima kiwe na practical proof. Ni lazima uweze kumfanyia practical ku kitu ambacho umekisoma katika applied science. Practicals za physics zote ndizo hizo izo experiment and all experiments are dominated with errors. Hawezi ukafanya experiment yoyote bila kupatikana errors. Ndo sababu tunasoma experimental errors errors ni makosa yanayokubalika katika vipimo makosa yasiyokubalika ni mistake Na by definition an error is the difference between a measured value and the actual value ni tofauti kati ya thamani iliyopimwa na thamani halisi difference between measured value and the actual value for instance mfano mwepesi tunajua actual value ya acceleration due to gravity g katika usawa bahari acceleration due to gravity ni 9.81 meters per square second suppose tumefanya vipimo tukapima g tokaenda kuipata 9.72 meters per square second Hapa tuna error error, error in G ni saa saa na kuichukua measured value 9.72 minus 9.81 meters per square second we have negative value Types of errors katika vipimo tuna aina mbili za errors we have systematic errors and the random errors tuna errors ambazo ni systematic na tuna errors ambazo ni random systematic errors kwa kwanza tunaanza na properties sifa za systematic errors moja ni causes kinachosababisha systematic errors systematic errors causes zake zote zinajulikana kinachosababisha systematic errors kinajulikana and the major cause of systematic errors are due to instrument used hence sometimes systematic errors are called the instrumental errors kwa sababu kinacho systematic errors ni vifaa vilivyotumika Ndiyo sababu kubwa inayosababisha systematic errors na kwa sababu hiyo zinaitwa errors zinazotokana na vifaa instrumental errors for instance kwa mfano mwepesi zero error zero error long wrong calibration long calibration of the instrument and the wrong adjustment inawezekana imekuwa instrument imekuwa calibrated kwa mfano thermometer kusoma temperature katika air condition au environmental conditions za Dar es Salaam ambapo joto letu Dar es Salaam ni 32 degrees. Lakini thermometer hii hii ikaenda kusoma temperature ya mkoa wa Mbeya ambao temperature yake room temperature mara nyingi inakuwa 22 degrees of centigrade. Called before being used, the thermometer must be calibrated. Thermometer lazima iwe imerekebishwa kuendana na temperature za kule ili isome vizuri. Vinginevyo inaweza katengeneza error which is calibration error the wrong calibration error tunaweza ukawa na zero errors pia sifa ya pili ya systematic errors systematic errors sifa ya pili they are systematic zipo systematic maana zipo katika mpangilio Zimekaa systematic kuwa systematic Kume tutengezea maana mbili. Moja zina zinashift in only one direction. They shift in only one direction. Zinaelekea katika mwelekeo mmoja tu. Kama zitaongezeka, bas kila wakati zinakuwa zimeongezeka. Na kama zinapunguka, mwanzo mpaka mwisho zinakuwa zimepunguka, ndio sababu ya kusema era, Zime zimeshift in only one direction. Kwa mfano, tunajua era ni kuchukua measured value kutoa actual value sasa inawezekana era ya kwanza mtu akachukua measured value ikawa ni kubwa kuliko actual value akapata era ya 0.3 plus akapima tena akapata 0.7 plus akapima tena akapata 0.5 plus kapima tena akapata 0.1 plus zimeongezeka tu era yake zimeshift in only one direction systematic error zimekaa katika mpangilio kwa sababu zimekataa kuongezeka na kupungua kama zimeongezeka zinaongezeka tu na kama zimepungua zimepungua tu they zime shift in only one direction sifa ya kwanza ya systematic error they shift in only one direction na baadhi ya walimu tukiombea wa define a systematic error wana define systematic error is the error which shift in only one direction mimi katika notes zangu si define systematic error as the error shifting in only one direction kwa sababu physics is a quantitative measure. Physics is a quantitative measure. Ukiambia systematic error is the error which shift in only one direction, siwezi nikae calculate error kwa kujua kwamba ni error ambayo ina shifti kuelekea mwelekeo mmoja. Physics tunahitaji definition ambazo zinakaa katika calculation quantitative definition not qualitative definition in physics tuta vizuri mbele definition iwe ni vipi na tuitumie vipi sifa ya pili ya systematic errors they are constant systematic errors ukiachana na kushifti in only one direction they are oftenly constant mara nyingi zipo constanti. huwa azibadiliki zipo fixedly hapa tumeona systematic error is a shift in only one direction. Lakini sifa yake ilivyo kama ya kwanza ilikuwa ni plus 0.3, ya pili nayo itaenda kuwa plus 0.3, ya tatu nayo itakuwa ni plus 0.3, n nayo itakuwa ni plus 0.3. Systematic errors na sifa ya kushift in only one direction. Hao, kivipi zina shift in only one direction? Kwa sababu tumesema systematic errors ni errors zinazosababishwa na instrument. Kwa mfano, zero error, meter rule. Tushikuate na lula yetu sisi hapa. Hii ni meter rule. Meter rule 01 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ni zero kutoka hapa mpaka hapa tuna unit ngapi Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita kwa kutoka hapa mpaka hapa ilipokaa moja kama hii scale yetu ipo katika sentimita tuna unit moja, mbili, tatu, nne, tano, sita kwa distance ya kutoka hapa hadi hapa hii si moja hii ni 0.6 cm kutoka hapa tuna unit moja 2 3 4 5 6 7 8 9 kwa hiyo na hapa ni 1 cm mita rura yetu sisi kwa mfano haijaanzia katika zero hii ni zero era baada ya kuanzia katika zero imeanzia katika 0.4 hapa ilipoanzia ni 0.4 tukisema tupime length ya 1 meter mtu akatoka hapa akapima mpaka hapa 1 meter akisoma e1 akimaanisha ni 1 kwa badala ya kupima 1 kutokea hapa mpaka hapa alichokipima ni 0.6 kwa ukichukua era 0.6 1 utapata negative 0.4 tukisema pima length ya 2 meters ukapima 2 meter ukitokea hapa kwa nje zero era, mpaka katika 2 kutoka hapa hadi hapa ni moja kutoka hapa hadi hapa ni 1.6 kwa sababu hii ni 0.6 ukijumlisha moja, unapata moja ya nukta sita. Kwa badala ya mbili, utapima moja ya nukta sita, utapata error ya minus 0.4. sita kutoa mbili ni negative 0.4. Tukisema pima 3 utakuja mpaka hapa. Hii ni moja ukijumlisha moja 2 ukijumlisha sita. Kwa badala ya 3 moja ukijumlisha 1 mbili, ukijumlisha 0.6 utasoma mbili nukta sita, utapata error negative 0.4 kwa utagundua systematic error mda mwingi zipo constant zimekuwa constant kwa sababu ni errors due to instruments sifa namba tatu ya systematic error sifa namba tatu ya systematic error they are easy to determine systematic error ni nyepesi kuzigundua kwa nini nyepesi kuzigundua moja kwanza zinakuwa zipo Constanti mtu kama anafanya vipimo atakuwa anaangalia mbona kila wakati kama imeongezeka na kwa imeongezeka tu au kama inapungua mbona inapunguka tu maana yake zimeshift in only one direction lakini pia zipo constant zipo systematic na ya tatu zenyewe sababu zake zinazosababisha zinajulikana ni wepesi mtu akagundua kama sawa kumbe hiyo ultimate ndio imenitengezea error kwa tunasema sema they are to determine Sometimes is naitwa determinate errors kwa sababu ninyepesi nyepesi systematic errors. Wepesi because they are systematic, their causes are known. Zipo systematic zimekaa katika mpangilio na kinacho sababuisha kinajulikana. Kwa sababu zime, zipo easy to Sifa namba 4 they can be avoided. They can be avoided and eliminated completely zinaweza zikazuilika na kama zipo zinaweza zikaondolewa kabisa. Kwa nini zinaweza zikaondolewa kabisa? Kwa sababu the ya causes are known. Kinacho sababisha systematic error kinajulikana. Kama mtu anafanya experiment ya umeme, ana galvanometer katika meter bridge, akashangaa error due to a point amesababishwa na galvanometer, amegundua the causes are known. The cause of this systematic error is egalvanometer egalvanometer with a zero error kwa hiyo anaweza akaachana na galvanometer ambayo ina matatizo akatumia galvanometer nzuri ku eliminate hiyo error isiwepo kabisa na sasa tunaomba tupate break fupi ambayo itatuwezesha kurudi katika sehemu ya pili ya kipindi chetu endelea kutazama global tv